Com configuro els pesos de les activitats de la meva aula virtual? Per configurar el teu llibre de qualificacions de l'aula virtual cal que t'adreixis a l'apartat Qualificacions situat al panell de navegació. Aquí trobem diverses pestanyes. La primera, anomenada Visualització, ens permet veure les qualificacions dels alumnes en relació a les activitats plantejades. I la segona, anomenada Categories i elements, és on podem classificar les activitats en categories i definir quins pesos tindran en el càlcul final de l'assignatura. Cal que tinguis present que tots aquests elements es poden modificar en qualsevol moment, tot i que recomanem que es deixin clars abans d'iniciar l'assignatura o curs. Ara, imagina que vols que les activitats pràctiques tinguin un pes del 60% de la nota final de l'assignatura i que els qüestionaris d'autovaluació i la prova final tinguin un pes del 40% on cada activitat té una ponderació concreta, tal com es mostra a l'esquema. Per fer-ho, caldrà que creïs una nova categoria que s'anomenarà Pràctiques, des dels canvis. Com pots veure, apareix automàticament. Afegim ara la categoria anomenada Proves. Ara que tenim les dues categories, Classifiquem les activitats segons si pertanyen a una o altra categoria. Mira. Ara, les dues categories recullen les activitats que hi formen part. És el moment d'editar els pesos. Com que les pràctiques 1 i 2 tenen el mateix pes, només caldrà que posem 1 u. Això vol dir que una i altra activitat tindran el mateix pes i al final del càlcul proporcionarà el 60% de la nota global de l'assignatura. Si ho veus més clar, repartint els pesos amb la suma al 100% de l'apartat de pràctiques, ho pots fer sense cap problema. No oblidis des dels canvis en acabar la configuració. Ara fem el mateix amb la categoria Proves.